تو باپ کی شفقت اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں حدیث مبارکہ ہے کہ آقا کریم علیہ صلاح و سلام صاحبہ کے رام ردعان اللّہ تعالیٰ علیہ اجمعرین کے درمیان بیٹھے واضح نصیحت فرما رہے تھے باپ کی شان پر باپ کی ہستی پہ بات چل پڑی تو آقا کریم علیہ صلاط و نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علّہ نبی جین سلاۃُسلام کو پیدا فرمایا میں آپ کو یہ بات بیچ میں بتا دوں کہ چار بج کے دس منٹ جو ہیں وہ دس ہی ہیں کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ اتنا بولیں کہ لوگ آپ کی خاموشی کا انتظار نہ کریں کہ یار یہ چپ ہو جائے بلکہ وہ انتظار کریں کہ یہ دوبارہ کب بولے گا ٹھیک ہے جی دس منٹ کا مطلب دس منٹ ہی ہے زیادہ نہیں ہے میرے پاس سرکار فری کا علم نہیں ہے کہ آپ سننا چاہیں تو نہ سننا چاہیں میں زبردستی آپ کو دیتا رہوں نہیں بھائی جو لینا چاہے گا لے گا وغیرہ میرا جو ٹائم ہے میں, میں نے اس پہ اپنا سب کچھ مکمل کرنا ہے تو حضور پاک علیہ صلاح و نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علانبی نے علیہ صلاح و سلام کو جب پیدا فرمایا گیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم آج آؤ ذرا تمہیں تمہارے بچوں کی زیارت کرواتا ہوں آج تمہیں تمہاری اولاد کی زیارت کرواتا ہوں تو حضرت آدم مولانبی علیہ صلاحت وسلام فرشتوں کے وفد کے ساتھ اس جگہ پر پہنچے جہاں پر یہ ساری ہماری روحیں ایک نور کی شکل میں تھیں سارے نور جو ہیں وہ روشنی پکھیر رہے تھے ایک نور جو تھا نا ایک نور کا جو ذرہ تھا وہ کچھ زیادہ روشن تھا اس کی روشنی باقی سب سے تھوڑی نمایاں تھی تو حضرت آدم علیہ نبیٰ علیہ سلاد والسلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ جو سب سے زیادہ چمک رہا ہے یہ بھلا کون ہے تو فرشتوں نے جواب دیا کہ بابا جی یہ آپ کا بیٹا داؤد ہے آپ کا بیٹا داؤد ہے تو پھر پوچھا کہ میرا بیٹا بڑا خوبصورت ہے چمک رہا ہے ماشاءاللہ اللہ ابھی سے یہ عالم ہے جب دنیا میں جائے گا جب جسم میں ڈھلے گا پھر کیا ہوگا تو پوچھا کہ اس کی عمر کتنا ہے خوبصورتی تو ماشاءاللہ اللہ ابھی سے بتا رہی ہے تو اس کی عمر کتنا ہے تو فرشتوں نے جواب دیا کہ بابا جی اس کی عمر ہے ساٹھ سال تو حضرت عدم اللہ نبی جنا رہی تو اسلام نے فرمایا نہیں بچہ خوبصورت ہو بچہ صحیح سلامت ہو اور عمر تھوڑی ہو یہ بات جچتی نہیں ہے تو لہٰذا آپ ایسا کرو کہ میری عمر میں سے نا چالیس سال نکال کے میرے اس بیٹے داؤد کی عمر میں درج کر دو چالیس سال نکال کے میرے اس بیٹے داؤد کی عمر میں درج کر دو تو فرشتوں نے رب کی طرف دیکھا کہ اب کیا کیا جائے تو اللہ رب نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتو جیسے میرا یہ پیارا بندہ جیسے یہ آدم کہہ رہا ہے ویسے کر دو چالیس سال نکالو ان کے بیٹے داؤد کی عمر میں درج کر دو اور مہر لگا دو کہ یہ چالیس سال انہوں نے اپنے بیٹے کو دیے ہو گیا جی حضرت آد مولانبی علیہ صلاۃ وسلم دنیا پہ تشریف لے آئے وقت بھی سال قریب آیا تو فرشتے جب لینے آئے تو بابا جی نے فرمایا کہ ابھی تو میرے چالیس سال رہتے ہیں ابھی تو میرے چالیس سال رہتے گئے ہیں. اب لگتا ہے آپ جلدی آ ہیں تو فرشتے آگے سے عرض کرنے لگے بابا جی آپ کی عمر مکمل ہو چکی ہے آپ نے اپنے وہ چالیس سال جو تھے نا وہ آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو دیے تھے لہذا وہ تو ہم نے ان کے اس میں درج کر دیے عمر میں اب وہ تو ختم تو آپ کو اب ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا تو حضرت آدم العالانبی جنا رہی سلات و اسی وقت فرشتوں کے ساتھ چل دیے تو المختصر اس حدیث مبارکہ سے جو ہمیں در سے ملتا ہے یہ ایکو ختم کرتے ہیں مہربانی باقی ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو تو اس حدیث سے جو ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ باپ کا نا بس نہیں چلتا باپ کا زور نہیں چلتا اگر باپ کا بس چلتا ہوتا نا تو آج ہمارا باپ اپنی عمر کاٹ کے نا اپنے بیٹے کے نام لکھ دیتا کہ میری عمر بھی میرا بیٹا جیے آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ جب ماں اپنے بچے کو اٹھاتی ہے نا تو وہ کمر پہ بٹھاتی ہے اور باپ جب اٹھاتا ہے وہ کندھے پہ بٹھاتا ہے بات الگ ہے تو پھر کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ یار ماں کمر پہ اٹھاتی ہے باپ کندھے پہ اٹھاتا ہے وجہ کیا ہے تو آگے جو سوال سننے والا تھا اس نے جواب دیا جب ماں اپنے بیٹے کو اٹھاتی ہے نا, تو وہ کمر پہ بٹھاتی ہے اور دل میں یہ خیال کرتی ہے کہ جہاں تک میں دیکھ رہی ہوں میرا بیٹا میرا بچہ وہاں تک دیکھے اور باپ جب اپنے بچے کو اٹھاتا ہے تو وہ کندھے پہ بٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ جہاں تک میں بھی نہیں دے سکا میرا باپ میرا بیٹا وہاں تک دیکھے تو یار باپ کی شفقت اور باپ کی محبت کا عالم یہ اور آج نوجوان بچہ چار کلاسیں پڑھ کے آئے اور کہے کہ بابا آپ کو پتہ نہیں ہے کسی بات کا تجھے آج اگر انگلش پڑھنی آ گئی لکھنی آ گئی موبائل چلانا آ گیا تو تھی نے کیا سمجھا کہ باپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے یار تیرے ماں باپ تو تیری زبان تب سمجھ جایا کرتے تھے جب تو بول ہی نہیں سکتا تھا تو روتا تھا تو ان کو پتہ چل جاتا تھا یہ پانی مانگ رہا ہے یہ دودھ مانگ رہا ہے جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہے کیا مسئلہ ہے آج اگر تجھے زبان لگی تو تو آگے سے ان کے سامنے بھونکتا ہے باتیں کرتا ہے کہ आपको آپ کو پتہ نہیں ہے کسی چیز کا ان کو سب چیزوں کا پتہ ہے بھائی تجھے نہیں پتہ کہ تو کدھر جا رہا ہے ٹھیک ہے نا جی ماں کی عزت ماں کا مقام ماں کا مرتبہ سبحان اللہ لیکن یہ بھی عجیب تماش بھی نہیں حضرت جی کہ جہاں پر جاؤ ماں ہے ماں ہے ماں باپ ہے ہی نہیں کہیں پہ ماں کی شان سنا دیں اور ماں کی شان جب پڑھی جائے نا تو سرکار ایسے بندے روئیں گے ایسے روئیں گے کہ سرکار ایسے لگتا ہوگا جیسے ان کی ماں جو ہے نا ابھی فوت ہوئی ہے تو باپ کا نام بھی کہیں پہ نہیں ہے باپ نے کیا بگاڑا ہے ہمارے یہاں اس نے یہی بگاڑا کہ اچھا نام دے گیا ہمیں ہمیں تعلیم دلوا گیا ہمیں پڑھا لکھا گیا ہمیں پڑھا کر گیا ہمیں ایک اچھی سوچ دے